Перелік матеріалів для акварелі для тих, хто збирається займатися малюванням зімного або самостійно. Наш перший лот – це папір. Послухайте, як шуршить. Він може бути який завгодно. В принципі, головне – це має бути акварельний папір, маркований як акварельний. І він має мати відсоток баговни, катону. Не менше 30%. Краще більше. 100% – найкращий папір. А, окрім цього, ще папір має деякі відмінності, особливості, і ми про них поговоримо, але на цьому відео. Пензлі. Навчаємося спочатку на маленьких форматах. Ми не виходимо за формат А3, а зазвичай на А4 Тренуємо всі свої акварельні навички. Тож, що я рекомендую? Я рекомендую а, набір пензликів натуральних. Є білочка, є там всякі каланки, це у мене червоний соболь. Я вірю, що їх просто стрижуть трошечки і накручують ці їх велосинки. Роблять нам класні пензлики і тваринки не страждають від 10-го. Бачите, у мене через 1: 10-та, 8 6 4 і перший номер, хоча краще мати другий для початку. Полівець можна мати автоматичний, щоб не паритись постійно доточуванням його. Він завжди гострий. Аж Б і гумочка, яка підрізана гостро. І найцікавіше це фарби. У мене Бранд можна взяти Ван Гог, можна взяти нашу українську Росу, підтримувати е, виробника. Єдине, що я скажу вам про фарби, це вони мають бути марковані як професійні, а не дитячі, це важливо. Е, і про те, що як би класно не виглядав цей е, набір, з, скільки тут 48 кольорів. вам потрібно для початку Маленька палітра. Вам потрібно не більше 16 відтінків, не більше 16 кольорів. Чому ми обмежуємо палітру для новачків, я розкажу, мабуть, в наступному відео, бо це дуже довго.